Добре хора, извинявам се. Бях просто... С грани имаше някакъв бък. Тоест глич. Извинявам се просто. Това е ли? А, да, първи ден е това. Сега всичко на ново трябва да пробваме. Добре, просто нещо, което ние ще правим. Е, вземаме на то... Е, вземаме... Е, вземаме на тостъп за... Дети да, да... да имаш 6 дена. До нормал можеш да... Що не можеш на всеки режим да е? Това е тъпо. Тага, да вол. Девол, девол, девол, девол, девол, девол, девол, the девол, девол, like, Just, this is bullshit, but still, it's great, and can you make granny slower, more slower, so she can come at the playset, when I, you know, just make her more slower, that's all I gotta say, Ууу! Кой е умря, шотгана! Имаме нещо по добро от шотгана. Що да го биеш с шотга на грани, дава ти две минути и това е яко. Две минути да почиваш от тая. Супер много зяко. Как направо показвам? Ще вземем книж, книжката. Един специален момент за тебе, грания. Или селендрина. Четвам са сега Грани зад мене. Ай! Ще с Бе винаги като учваш нагоре и, и си ей тук къде е точката ви е, бъгаш малко. Добро, чуваме там къде е... Секраната стачка. Всеки, който гледа това, трябва да го знае това. Тада! Това е паечето. Ей, тук виждате ли? Духа. Ей, тук не знам ко. Ей, тук наследява къщата. Ей, я следя И някакъв човек тук. Добре, кой има е отка? Нищо. А, ти си бил. Не искам отново бъга да ми стане. Добре. О! Спешълки е. Супер! Като направим шотгана ми. Ще направим пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Халап. Одна It's 22. да смахне телефона направо горим. Добре, махтахме си кълъвката. Писмиля. А, бисмиллях! А! А, този е много бърз! И пайка сега е още по-лош! Ужасен си! Uh, Тъй както нямам интернет, добре, нямам интернет. А, втори сезон, 100-2020 година. Блепънки! Oh, Супер! Някой ден сме обяснили. Добре. Добре, благодаря, че гледаха това. А, не, аз къде учвам, ма? Тук казаха, че можеш да станеш... Ако, те стра... Ако се страхуваш от грани... И учваш от те и това... Ако отидеш от това, значи ставаш невидим. Отък. Не можем, брат. Аз домря, добро. А от нуля, то сладолец. А! Не трябва. О! Добре. Не, този път не се заклещих на картоните! Корбо... Многото по как не вземаш двечки? Или тречки? Здрасти, ще изключим? Тъй като не можеш да изключиш? Адикам ти Анна Ана Ердинсен! Заслужаваш го. Това беше карма. Да бъда честен. Хух, добре. Моли не бъде нещо тъп. Да умреш в кофа! Иначе ага да се махнем от колата този път. Добре, сменяме плана. Избягваме от колата. Вум, вум! радиото. У! Кога ще да го там? Умирай! Умирай в кофа! Умирай! Ох, oh, добре, тук си. Ще умреш ли? Не. Дома да умреш. тя ме да Умирай. Умирай. Умирай. Падай, ма! Mm, сега не можеш да го докосваш. Това е, че не можеш да го докосваш. Боинг. Може ли че ти да се хвърлиш? Добре, ако прави така. А! Това е ко отговоря. Сега не го сгубих. Ай го. Сега трябва и Engine парта. И някои други легучи. Интересно. Стоим така и скучаем. Не. Когато трябва да правим. Добре. Са много ма дразни това. Hey! А, това ма hey! Да! <плък> как ма се тресна към мама поговори. Аз мисля, че додък тогава е О, не. А, искам да знам кой има отка. Само в хреста, Сто по 100, черно. Просто. Сто? Кой има отка? Кой има отка? Не. Нищо няма. Пъне е това ще го Кой е вот там месото да Как да поръдскуля. Дес, ЧПРС и Четри. А, не, и то снимали. Взял. Естествено ще го правя. Много тъп съм. Добъл тъп. Каде ма? А, борда съм. За тъпата гарда! Гарга! Босикиш карга. много го Какво? Posh